Неділя 11 липня. Кінцева зупинка 8 та 21 маршрутів. Залізничний вокзал. Це останній робочий день водіїв – вісімки. На маршруті 30 машин. Від кінцевого мікрорайонного мив до залізничного вокзалу долають 15 кілометрів. Водії говорять, маршрут актуальний і необхідний пасажирам. Я собі перспективу завжди знайду, вони нехай в першу чергу про людей думають, про пасажирів. Пасажири запитують іноді, а як ми тепер добиратися будемо? Тому що тролейбуси іноді їдуть, взагалі не зупиняються, не підбирають людей, приїжджають повз. «Я не знаю, хто це взагалі додумався, такий стратегічний маршрут прибирати. Якщо вони думають, що люди поїдуть на тролейбусах, то на тролейбусах люди не хочуть їздити, тому що там смердить і роги спадають, вибирають нас. Люди приїдуть з Києва і чим вони будуть допиратися – тільки на таксі». Дмитро Діденко працює на восьмому маршруті два роки. Загальний стаж у пасажироперевезенні – 10 років. Вважає ліквідацію його маршруту недоцільною, проте вже має нове робоче місце приходить працювати на 21 маршрут, який схожий з його вісімкою. Ну, дали таблички, вже таблички видали, все, наше діло. Сродиться наробить. Йду на 21. -й. Олександр Денисенко – директор фірми перевізника ТФТ, від якої працювала вісімка, каже: "Водії роботу не втратять. Їх розподілять за іншими напрямками". 12 числа у нас «З 12 числа у нас закінчився договір і ми звідти перерозподілили наші машини за іншими маршрутами. Добре це чи погано? Для підприємства погано. Для містян теж, думаю, не дуже добре... ...судячи з того, як вони звертаються. Ось все, що я можу вам прокоментувати. Ми всі машини перерозподілили по інших маршрутах, які обслуговує наше підприємство. Звичайно, є невдоволення. Маршрут, скажімо так, був затребуваний містянами, він був рентабельний, прибутковий. Там ...працювали із задоволенням вони». Проспектом Миру їде на вулицю Третью Собіцьку Володимир. Чоловік звик... ...користуватися восьмим маршрутом, тому вважає недоцільним його ліквідацію. «Якщо б вони залишилися, було б більше транспорту. Ними зручніше їздити... ...швидше добиратися, менше людей в маршрутці». У міськраді ліквідацію приватних маршрутів пояснюють тим, що вони дублюють... ...рух комунального транспорту. Заступник міського голови Юрій Андрієнко каже, незабаром у місті збільшать кількість комунального транспорту, який компенсує відсутність припинених маршрутів. Зокрема, до кінця року місто має отримати 60 тролейбусів. Ми очікуємо збільшення парку комунального транспорту пасажирського. У зв'язку з цим, звичайно, що прерогатива надається тим транспортним засобам, які більш нові, комфортні і екологічно відповідають нормам чинного законодавства. Повністю зможе компенсувати. На жаль, у нас деяка затримка по отриманню кредиту на закупівлю нових автобусів. Коли точно з'явиться новий транспорт, поки невідомо. Тому 21 му маршруту, який також планував ліквідувати, продовжили контракт на рік. Ще один маршрут, який ліквідувала 91-й. Фірма-перевізник «Пік». Проте залишаються комунальні автобуси, які рухаються за 91-м маршрутом. «У повному обсязі він не працював уже, напевно, останній рік. І на маршрут виходило тільки кілька одиниць техніки. Тому проблем у жителів такого району, як Балабанівка, я думаю, не виникне». Сьогодні, 12 липня, на маршрути вийшли 560 машин. З них 453 – приватні перевізники та 107 – це комунальний транспорт. За словами Юрія Андрієнка, цієї кількості на сьогодні достатньо для здійснення повноцінних перевезень. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.